Рибалки прив'язують гілля сосни на мотузку довжиною тисячу метрів. Потім конструкцію поміщають у човен. Із човна вздовж очерету на воді поступово встановлюють нерестовища. «Через кожні 20-15 метрів такі тички встановлюється і на них в'яжеться мотузка і через 30-40 см в'яжеться гілка сосни. Потім вона набрякає і спускається через 3-4 дні на дно. І через неділю буквально до неї підходить риба, тарання, плітка і відкладає на ікру. Це саме для цієї риби створено». Через 4 дні рибалки знову спустяться на воду, щоб промити гілки сосни. Тому що на мул осідає і вони грязні. Лучше, щоб гілка була чиста. Більша вірогідність, що риба буде відкладати на чисту сосну свою ікру. За словами голови Миколаївського обласного товариства мисливців та рибалок Валентина Федоринського, ікру на гілках сосни риба має відкласти приблизно 20 квітня. Ініціативу встановлення штучних нерестовищ підтримує і Олександр Стульніков. Чоловік рибальством займається близько п'яти років. Це його хобі. До Нової Одеси приїхав з Миколаєва. Каже, тут хороше місце для риболовлі. На сьогоднішній день ми розуміємо, що багато вилову є незаконного, і всі такі от заходи, як нерестовища штучні, як зарибнення, ну, запуск мальків, би, то ну, ми завжди так підтримуємо. Це дуже добрі такі заходи. Старша інспекторка сектору документаційного забезпечення Управління Державного агентства рідного господарства у Миколаївській області Тетяна В'язнікова говорить, що ефективність штучних нерестовищ залежить від місця та часу їх встановлення. «На ділянках річці є спеціальні місця, які є нерестовищами. Саме там збирається риба для розмноження. Саме в цих місцях доцільно встановлювати штучне нерестовище». Такі штучні нерестовища в Новій Одесі встановлюють протягом останніх п'яти років. Вікторія Андрушків, Сергій Короп'ятник. Новини на Суспільному. Миколаївщина.